Egy szép parosról olvasztom egy kor, és elemeljet az ulipítve. Gyémánt Bortján szölt fog gyümölcs teljesen, de bármennyit hallottam felhőle, még felít sem mondták el nekem, még felít sem mondták. Ég feléd sem the are Well, Hogy, Életről Lelkeknek Diáról Óta Fem De át Mennyit Hallottam Felőle Még felét Sem mondták Elmege Még felét Sem mondták